В обласному центрі попрощалися із 59-річним військовослужбовцем, котрий добровольцем пішов на фронт. Чекають рідних із полону. У Хмельницькому відбулась акція «Поверніть героїв додому». На 20% більше людей почали відвідувати в пункти незламності в обласному центрі. Хто найчастіше відвідує, та чому таких людей стало більше. До повномасштабного вторгнення Василь Сергун працював приватним підприємцем. 27 лютого 2022 року уже був на передовій, добровільно ставши на захист батьківщини, розповідає троюрідний брат загиблого Михайло Гордійчук. Сідав на майданах, приймав участь у всіх таких знаєте, заходах, що стосувалося нашої незалежності, нашої держави. Йому 59 років, от, тобто він, ніхто його не просив, ніхто йому не давав повістки, він сам пішов в військомат і сам. Поїхав на фронт. Михайло Гордічук каже, Василь був справжнім патріотом своєї держави. Позитивним, життєрадісним завжди був, завжди ну ніколи не, не, ну, не, не, не шукав якісь проблеми. Ну не всі по життю, знаєте, як вперед, вперед, вперед, вперед. Ніколи не було не було в нього ніяких таких, знаєте, не, не, негативних таких думок, тому він завжди вірив в нашу, в нашу державу, в нашу, в нашу незалежність, що ми завжди будемо переможні, що ми завжди будемо вільним народом. Попрощатись із 59-річним Василем Сіргуном прийшла його кума Олена. такий світлий, такий, завжди посміхається, такі очі, він такий добрячий, бо що собі не уявляєте просто, хай він з Богом спочиває. Дуже, дуже, дуже гарна людина. Він мріяв. Він мріяв, щоб дітей було все добре, він мріяв, щоб жінка була завжди біля нього. Він настільки порядний сім'янин був, що просто не виявляєте, він по хатній роботі допомагав і не дочекався, що буде тестем, свекром, дідусем. У загиблого залишилось троє дітей та дружина.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 в саду Едемському покої, і добудеть їх заслуга для всіх сынов Ізраїля, і вистають вони в судьбі своїй до кінця днів. З ним вони обрели вічний покой. На місці масового розстрілу євреїв та загальних могил, дорослих і дітей, молотовний десяток чоловіків з рабином читали поминальну молитву. Наша місія – не забувати о том, що тут було, і бути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 Дистанційно у сфері ІТ працює Павло Туптинський. Чоловік прийшов у пункт незламності, бо вдома зараз немає світла та інтернету. Тут, за словами Павла, працює Starlink. Вдома, як є світло, то Працюю з дому, як тільки пропадає світло, вже звикли графіки, більш-менш якщо немає аварійних відключень, то графіки притримуються. І зразу вже знаєш, коли не буде світла, приходиш сюди попрацювати 3-4 години. Наушники, зарядки, повністю весь комплект, щоб можна було в разі чого підзарядити, якщо будуть аварійні відключення. Урок німецької зараз проходить в 11-річної Дарини Ващицької. Вона підключається дистанційно, бо цього тижня така форма навчання у школі. Останні два дні робиться з пункту незламності. Сьогодні тут відпрацювала вже один урок. Ще була математика. Я теж приходила пункт незламності і займалася з пункту незламності. До цього часу вдома було світло, але, на жаль, уроки розпочинаються у мене тільки о 12.30, тому вдома я не була на уроках. Майже щодня дистанційно навчається звідси й студентка Яна Резун. Світла немає, якщо є, то вдома, якщо немає, то сюди приходжу поблизько живу. Навчання все одно продовжується і треба його якось продовжувати, пристосовуватися, тому знаходимо виходи, які можемо. Зараз у Хмельницькому працює цілодобово два мобільних пункти незламності. Про це розповідає фахівець відділення реагування на надзвичайні ситуації першого державного пожежно-рятувального загону Іван Волошин. За його словами, цього тижня відвідувачів тут побільшало. Переважно, як каже Іван Волошин, сюди приходять люди навчатися або працювати дистанційно. Роблять це, бо почастішали відключення електрики. Півтора тижні тиждень назад було тепліше, не було морозів, зараз, як бачите, Прийшли морози незначні, ну, збільшилось на відсотків 20-25, сюди люди приходять десь в середньому від 50 до 70 чоловік, це на агору. На Паршевченка то приходить набагато більше, десь від 350 до 400 чоловік у день. Ну, сядемо почитимо, я сліпа, а жіночка ця бачить, а там лежать якісь брошурки, вона мені почитає щось, і посиділи тепленько, а це, це пішли. У пункті обігріву є мікрохвильова піч, пеленальний столик. Облаштований для дітей куточок з іграшками, розповідає Іван Волошин. Подається тепло та електрика. Генератор, з боку стоїть генератор, який подає електроенергію на теплову кружку. теплова кружку вже надає нам бажану температуру. Іван Волошин каже, в громадах такі пункти встановлені стаціонарні. Перелік та адреси усіх пунктів незламності можна знайти на мапі сайту, який ви бачите на екрані. Для цього потрібно ввести ваш населений пункт. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Рідні та друзі українських воїнів, які перебувають у російському полоні, вийшли на щотижневу акцію «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому. Долучилися до них і небайдужі містяни, і з прапорами та плакатами в руках вони прийшли мирною ходою вулицею Проскурівською. Поверніть героїв, додому! Поверніть героїв додому! Наша акція – це символ незламності нашого духу. Це символ того, що ми з вами дійсно сталеві. сталеві захисники, сталеві захисниці, сталеві матері. І це говорить не про те, що ми байдужі, а про те, що ми зісталі, що ми все витримаємо, що ми дочекаємося тих, хто сьогодні в полоні. Постійно виходить на акцію у Хмельницькому мама полоненого воїна азовця Світлана каже, такі зустрічі об'єднують. Щиро дякуємо всім родинам, які не залишаються байдужі, які не замикаються в своєму горі. Кожен раз, коли мені важко, я згадую, як важко було на Азовсталі нашим хлопцям, як було важко в Маріуполі нашим хлопцям, як важко зараз нашим хлопцям в Бахмуті. Підтримати тих, хто чекає на повернення рідних, прийшла на акцію Анастасія. Я взагалі з Херсона, евакуювалась в квітні сюди, в Хмельницький. Мій брат рідний загинув на Азовсталі то я приходжу підтримувати його побратимів, сім'ї його побратимів. І хочеться, щоб скоріше вже всі повернулись додому і щоб це все закінчилося. Наступна акція на підтримку українських військовополонених відбудеться 3 лютого. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Благодійний кінопоказ фільму «Крути-19.18» в День пам'яті героїв Крут 29 січня о 13.30 відбудеться у Хмельницькому кінотеатрі «Вудмал». Про це Суспільному розповів керівник Хмельницької кінокомісії Костянтин Дідковський. За його словами, квиток на сеанс можна буде придбати за одну гривню. Решту коштів залишити на благодійність. Окрім безпосереднього показу, можна буде поспілкуватися з актором цього фільму, Олексієм Третенко, який розкаже, відповість на запитання які їм будуть задавати, а також ознайомитись з матеріалами історичними, які підготує Державний архів Хмельницької області. Костянтин Дідковський говорить, фільм «Крути-1918» був відзнятий до відзначення сторіччя битви під Крутами у 1918 році між загоном київських студентів та більшовицькими військами. Виникла ідея показати цей фільм для наших людей, так як він зараз якраз на часі, він показує, що Пройшло майже 100 років, а загрози залишились ті ж самі, і ворог той самий, і такі ж самі підступні методи. За словами Костянтина Дідковського, кошти, зібрані під час перегляду кінострічки, будуть передані Благодійному фонду захисти Хмельниччину. Заслужена артистка України Майя Онищук готується до виступу на концерті вдячності на підтримку ЗСУ, який розповіла, присвячує своїм землякам. Я хотіла б подякувати простим людям за те, що вони згуртувалися, за те, що ми такі потужні. Військові медики, як я кажу, воїни в білих халатах, освіта в бомбосховищах продовжувати підтримувати дітей і надавати якісне навчання. Просто волонтери, волонтерський фронт. Майя Онищук так розповідає про концертну програму. Ми вибудували такий репертуар, щоб він був цікавий будь-кому, і кожен поцінович знайшов собі і чуть-чуть джазу, і чуть-чуть року, і чуть-чуть душі, мелодійності, тому я продумала так, щоб от було цікаво абсолютно всім, і чоловікам, і жінкам, так, щоб кожен сказав, класно, класно. Співатими для хмельничан донька Має Онищук Софія. З чотирьох з половиною років вона зі мною по всіх благодійних концертах, тому що мені не було де залишити, а так як Софійка починала навчатися співати, от, якщо вже я не з концертом, то вже і дитина з концертом. І я дуже щаслива, що мама мене, скажімо так, підштовхнула цим займатися ще саме дитинства, і я справді дуже люблю це всім серцем допомагати. Софія розповіла про пісню з концертної програми, яка найбільше припала їй до душі. Вона буде на самому початку, і це пісня «Біля тополі». Хочу передати трошки такі емоції батьків, які сумують за своїм сином, який поїхав на війну, який зараз там перебуває, і, на жаль, не всі наші герої повертаються живими, і це якраз пісня для них. Там, біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе. Концерт вдячності в Хмельницькому для Маю Онищук ювілейний. Цьогоріч артистка святкує 25 річчя на сцені. Передували йому гастрольні концерти Скрипальки «Україна дякує». Зібрані кошти, за словами Маю Онищук, направлять на потреби українських воїнів. Благодійний виступ відбудеться 28 січня в Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 18 годині. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Суспільні новини. Хмельницький.